Τα δεεμόζια οικοδεέματα μέρος το πρώτον. 1. Το φρούριον. Το οχούρωμα. 2. Χε ανεμομύλε, ο ανεμόμυλος. 3. Το εργαστεριον, Το εργοστάσιον. 4. ο σιδεροδρομικός σταθμός. 5. Το κοδόνοστάσιον. 6. 7. Το χερόν ο ναός. 8. Χ. Ε νεκρία. Το κοημετεέριον, το νεκροταφέιον. 7. Νεκρόπολης. 9. Το διδασκαλέιον. 10. Το κεινεματογραφικόν θέατρον. 11. Το πάντο ντοκέιον. Χύστερον παντοδοχέιον Το γζένο δώδεκα, Δόδεκα Το θέατρον Τριακάιδεκα Το μπουλεου τεέριον Το γυμνάζιον Το γυμνάστιέριον Πέντεκάιδεκα Χέ αγορά Χέκάιδεκα Το γερόντο κομέιον Χέπτακάιδεκα ο παράδεϊσος, οκτοκάιδεκα, το νόσο κομέιον, εννέακαίδεκα, το νεεπιάγο γέιον, έικοζη, το παηδικόν παιδίον, ο παηδότοπος,